دوستان و عزیز و نازنین، امیدوارم هر دنیا هستید دلی شاد، مغز جامع و تنی سالم داشته باشید اعتراضات چند ماه اخیر بعد از مسابقات جام جهانی تقریبا کمرنگ شد میخوام امروز مختصری در مورد اینکه آیا این اعتراضات به پایان رسیده یا اینکه هنوز در جریان هست و ممکن است رژیم رو سرنگون بکنه صحبت کوتاهی بکنم ولی پیش از این که صحبتم رو بکنم هرچند که علاقه من نیستم به این بحث ولی امیدوارم که بهم ام کمک بکنید که این فیلم به دست بازدید کننده بیشتری برسه اگر براتون امکان داره لایک بکنید اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب یا دنبال بکنید برنامه رو و اگر براتون امکان پذیر هست بازنش بازنشش بدید برای کمک کردن به من حداقل اگر یک نقطه هم بگذارید در قسمت نظرات نظراتی رو بیان بکنید این باعث میشه که الگوریتم یوتیوب برنامه رو نشون دیگران هم بده بریم سر اصل مز... موضوع اصل موضوع اعتراضات به حجاب اجباری که بعد قتل ناجهام مردانی جینا امینی دختر زیبا و با اخلاق سرقزیمون اتفاق افتاد و اعتراضاتی که بعد از اون اومد و پشت سر هم چند ماهی رو فضای ایران رو به خودش مشغول کرد میخوام صحبت بکنم همون که اطلاع دارید جست و گریخته در جاهای مختلف ایران به مناسبت های مختلف برنامه های شعار نویسی یا شعار دادن پشت پنجره ها و و اعتراضات گوناگون در های مختلفی هنوز در جریان هست. ولی اون اعتراضات به اون شکلی که بعد از قتل مهسا امینی اتفاق افتاد یا ژینا اتفاق افتاد الان در جریان نیست. دلیلش رو میخوایم امروز بحث کوتاهی در موردش بکنیم. واقعیت اینه که اعتراضات خیابانی آنچنان که پیش بینی می با نزدیک شدن به مسابقات جام جهانی کم رنگ شد به دلیل اینکه مردم برای دیدن مسابقات فوتبال و مقداری برای سرگرم کردن خودشون و دور شدنشون از حوادث روزمره پای تلویزیون ها نشستم و برنامهی فوتبال رو نگاه کردند و این جان تازه رو به استبداد دینی در ایران داد که از این فرصت استفاده کرد و تقریبا با کنترل شبکه های مجازی، اعتراضات رو کمرنگ و تقریبا خاموش کرد ولی این اعتراضات به دلیل اینکه خواستهای ریشهی ای داره هنوز به پایان نرسیده با قتل، با شکنجه و با زندانی کردن معترزین این اعتراضات پایان نخواهد یافت انقلابات یا تغییرات ریشهی که در حکومتها اتفاق میفته یک حرکت بلند مدت هست اگر فیلم های قبلی من رو نگاه کرده باشید من در اونجا صحبت می‌کنم و به نظر خودم بیان کردم که اعتراضاتی که در کوتاه مدت به نتیجه برسند، مثل انقلاب 57 میشه که بعد از 11 ماه به نتیجه رسید و این اعتراضات کوتاه مدت معمولا جوابگون نیست و باعث میشه که انقلاب ریشه‌ای نباشه و آنچنان که در انقلاب 57 اتفاق افتاد به جای اینکه که روبه پیش باشه روبه عقب باشه واقعیت اینه که انقلاب 57 هنوز تموم نشده <تصفيق> تموم نشدن این موضوع رو میتوان با یک مثال بیان کرد جنگ ایران و عراق تمام شد و کسانی که جنگ ایران و ایران رو به یاد دارن می که هر روز در اخبار و در گفتگوی بین مردم صحبتی بود در مورد جنگ حمله اتفاق افتاده یا اینکه حمله هوایی اتفاق افتاده مشکبارانی اتفاق افتاده عملیاتی اتفاق افتاده تعداد کشته ها تعداد مجروحان جز اخباری بود که هر روز در شبکه های تلویزیونی بحث می شود. و در واقع در بین مردم هم در نقاط مختلف بحث می در قهوه خانه ها، در مدارس، در دانشگاه ها برنامه اعظام به جپه و فلان به من. الان که این اتفاقات پایان یافته و جنگ ایران و عراق تمام شده شما در هیچ جایی از اخبار روزانه یا در هیچ یک از گفتگوهای مردمی شما صحبتی از جنگ نمی بینید شاید در نقطه مقطه خاطراتی از جنگ بیان بشه ولی جز اخبار روزانه جنگ چیزی به نام اخبار روزانه وجود نداره وقتی که در مورد چیزی که پایان یافته میخواهیم صحبت بکنیم اون رو به عنوان خاطره بحث میکنیم یا به عنوان تاریخ بحث میکنیم ولی چیزی که در جریان هست رو همیشه شما در اخبار پیگیری میکنید و همیشه شما در برنامه های مختلف در مورد اون بحث میکنید انقلاب سال پنجا و هفت به پایان نیافته به دلیل اینکه هنوز هم کلمات انقلابی رو در جای جای زندگی مردم میتوان دید حکومت هنوز هم از کلمه انقلاب استفاده میکنه مثلا دادگاه انقلاب، مثلا شورای آلی انقلاب فرهنگی و اناوین مختلفی که پسند انقلاب یا انقلابی داره این به معنای این است که حکومت مرکزی در ایران هنوز هم معتقد است که از نظر خودش و از نظر مردمی که در ایران زندگی میکنند هنوز منز انقلاب به نتیجه نرسیده چون اگر به نتیجه رسیده بود شما این رو در زندگی روزمره خودتون نمیدیدید مثلا انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم که در زمان شاهنشاهی پهلوی اتفاق افتاد الان در هیچ قسمتی است اخبار روزانه یا در بحث روزانه مردم در موردش بحث نمیشه و این یک مسئلهیه که تمام شده است ولی انقلاب سال 57 هنوز تمام نشده است این انقلاب ژینا یا اعتراضات گذشته و اعتراضات آینده قسمت هایی هستن که باز هم پیوند میخورن با اون مسئله‌ای که به نام انقلاب داریم واقعیت این است که این انقلاب تداوم انقلاب سال 57 هست و انقلاب سال 57 به دلیل اینکه پختگی لازم رو نداشت به جای حرکت رو به جلو حرکت رو عقب داشت و این حرکت رو عقب باعث شد که شما هایی که در عصر جدید بهش پیدا دست پیدا کرده بودید مثل دانشگاه مثل قوه قضایی مستقل دادگاه های مستقل مسائل حقوق بشری احزاب سیاسی فعالیت های نگاری و به اصطلاح انتخاب پوشش آزاد رو از دست دادیم و اقب گرد کردیم رفتیم به سمت اینکه یک اده فقیه رو به عنوان قاضی انتخاب کردیم و یک دفقیه رو به عنوان حاکم انتخاب کردیم و یک دفقیه رو به عنوان قانونگذار انتخاب کردیم این به جای اینکه ما رو رو به جلو ببره و بعد از انقلاب مشروطیت که حکومت رو مشروط کرد رایت قانونی که از طرف پارلمان مردمی باید تصفیب می شود. کار را به جایی رسوند که عدهای که تحصیلاتشون فقط در مورد مسائل دینی و مسائل حدیث و احکام بود بخوان زندگی روزمره انسانها رو قانون گذاری بکنند پس نتیجتن انقلاب سال هفت انقلابی بود که چون پختگی لازم رو نداشت و سریع حکومت سرنگون کرد روبه جلو نبود و رو به عقب بود انقلاب های دیگر هم در دنیا همین شکل رو دارن مثلا انقلاب فرانسه مدت ها طول کشید تا به نتیجه رسید مثلا در تاریخ هستش که مثلا جمهوری های مختلف انقلاب فرانسه جمهوری یکم دوم سوم چهارم اینا هر کدامشون تغییرات بنیادین یا تغییرات مختصری بودن که جامعه رو تحول دادن و جمهوری های مختلف رو درست کردن یا متمم های مختلف قانون اساسی آمریکا که اینها هم خودشون یک به روز رسانی و یک به اصطلاح آپدیت کردن وضعیت انقلابی یا وضعیت حکومتی داخل جامعه آمریکا بود. انقلاب های دیگر رو هم اگه بررسی بکنید به همین شکل استش یعنی یک انقلاب هر روز خودش رو به روز میکنه و انقلاب به معنای تغییرات ریشه‌ای در ساختار حکومت هستش. وقتی که تغییرات رو به طمان به صورت مختصر و به صورت دور از حرکت های رادیکال انجام داد بهش میگن اصلاحات جامعه ایران بعد از انقلاب سعی کرد که تغییراتی رو در جامعه ایجاد بکنه و این رو از طریق انتخابات محدودی که حاکمیت براش امکان ابراز وجود داده بود پیگیری بکنه ولی متاسفانه حاکمیت خودش رو به, به اصطلاح بسیار سخت و فشارده کرد و اجازه تغییرات مختصر رو نداد و این باعث شد که اون جامد بودن حکومت در جامعه ایران مردم رو موادار بکنه به تغییرات بنیادی تری رو بدن انقلاب ها معمولا به صورت اتفاق میفته که یک اقلیت ده پونزه درصدی حاکم و یک اقلیت تقریباً همان هماهنگ و هم همسنگ مثل 10 نفری از درصدی از مخالفان وجود دارند و یک اکثریت خاموشی وجود دارند که این اکثریت خاموش زندگی روزمره خودشون رو دارن و دنبال زندگی روزمره خودشون هستن و زیاد به مسائل سیاسی علاقه من نیستند نه طرفدار حاکمیت هستند و نه مخالف حاکمیت انقلاب وقتی اتفاق می که این گروه اقلیت حاکم جایش رو به اقلیت مخالف بده و تغییرات بنیادینی رو هم در جامعه ایجاد بکنه قوانین رو به صورت بنیادی تغییر بده سیستم قدرت رو به صورت بنیادی تغییر بده و شکل های مختلف انقلاب حال حاضرمون که انقلاب جینا هست به دلیل این که یک انقلاب وصال آمیز و بر اساس خواست هست نه بر اساس وظیفه تغییرات بنیادی داره با سال 57 در سال 57 مردم به دنبال ایفای وظیفه‌شون نسبت به جامعه و ایفای وظیفه‌شون نسبت به خانواده و فلان و بهمان بودن ای میخواستند که وظیفه دینی خودشون رو وظیفه سیاسی خودشون رو به در جامعه پیگیری بکنن ولی در حال حاضر بعد از سال, از سال هفتاد به بعد تقریبا در جامعه ایران یک مسئله دیگه حاکم هست اون هم مسئله حق اگر وظیفه رو تعریف میکنیم مثلا به دنبال این وظیفه خودمون رو نسبت به جامعه ادا بکنیم وقتی که این رو به ما تلقین میکنن درصد زیادی از مردم هم به دنبال این هستن که خب اگر وظیفه ما نسبت به جامعه وجود داره ما هم حقی نسبت به جامعه داریم به همین دلیل حرکت های حق طلبانه موضوعشون به حرکت های محور یک مقدار فرق میکنه انقلاب حال حاضر جینا انقلابی هست که تقریبا بر اساس همون الگوی بلوغ یافته جامعه که حق مهوری هستش در حال پیشرفت و پیگیری هستش کسانی که در این انقلاب نقش فعالی دارند جوانهایی هستند که بهشون نسل زد گفته میشه کسانی که تقریبا 20 25 سال دارند و تقریبا در دنیای مدرن و الکترونیک و موبایل و ماهواره و اینترنت بزرگ شدند و زندگی کردن کنترل این بصمت جوانان برای حاکمانی که دور هستند از این فرهنگ دور هستند از این زندگی بسیار سخت است تفاوت نسل ها باعث میشه که این دو نسل متفاوت همدیگر رو درک نکنن و اگر زندگی گذشته رو در نظر بگیریم در گذشته چون ساخت زندگی سیاسی و ساخت زندگی اجتماعی تقریبا از بین در بین نسل‌ها تغییرات بنیادینی نمی‌کرد همیشه پدرها و پدر پدربزرگ‌ها به دلیل تجربه بیشتر معمولا مورد رجوع و مورد پرسش جو قرار می‌گرفتند مثلا زندگی کشاورزی به شکلی بود که تقریبا در هزار سال تغییرات زیادی درش اتفاق نیفتاد چند هزار سال به این شکل بود و همیشه پدرها و پدر بزرگرگ ها بهدل اینکه تجربه بیشتری داشتن معمولا به عنوان کسانی که نقش اساسی رو در سیستم قدرت داشتن در خانواده به این شکل پیشرفت میکرد و پیشرفی میکرد ولی انقلاب صنعتی و بعد از اون انقلاب الکترونیکی که وجود به وجود آمد این به شکلی اتفاق افتاد که پسرها از پدرها دخترها از مادرها تقریبا اطلاعات بیشتری داشتن یعنی فرزندان ما کسانی که در حال حاضر به اسطلاح نست قبل از نسل زد هستیم ما هم با شرایط انقلاب الکترونیک بزرگ شدیم ولی میزان اطلاعاتی که ما داریم نسبت به فرزندانمون از زندگی روزمره الکترونیکی مثل کامپیوتر و موبایل و شبکه اینترنت کم از فرزندانمون هست و فرزندانمون از ما تقریبا آگاهی بیشتری دارن و توانایی بیشتری دارن. این باعث شده که در حال حاضر کنترل کردن نقش زد از طرف دولت بسیار سخت باشه. اگر فیلتری رو بر سایتی میگذارد یا اپلیکیشنی رو محدود میکنه در داخل جامعه، جامعه به جوانان موجود در این جنبش جوانان موجود در جامعه به سریع ترین شکلی یک فیلتر شکن یا یک اپلیکیشن موازی رو پیگیری میکنن و تمام باری رو که دولت برای کنترل اینترنت بر شانه های خودش میگذارد رو نتیجه میکنن و تمام حرکت هایی رو که حاکمیت داره نتیجه میکنن اگر اعتراضات کنونی کم رنگ شده چیزی هست که قابل پیش بینی هست به دلیل اینکه قبلا هم صحبت کردیم اعتراضات باید مدت زمان طولانی تری اتفاق بیفته هزینه های بیشتری باید داد و درصد اقلیت مخالف رو به اکثریت رساند و اینها رو از راهی به قدرت رساند. در حال حاضر چون رهبری مشخصی بین نیروهای مخالف ها که میاد وجود نداره این امکان رو نمیده که برنامه ریزی بکنن و مدیریت بکنن این اعتراضات رو اینکه دی به صورت شخصی بدون کار تشکیلاتی با هم متحد میشن و بیان هایی رو منتشر میکنن جایگزین حرکت های ریشه حزبی و تشکیلاتی نمیتونه باشه نتیجتا در آینده نزدیک ما شاهد تشکیلات بندی و به اصطلاح مدیریت کردن اعتراضات و به وجود آمدن رهبران جدیدی در بین جامعه خواهیم بود من پیش بینی می که جمهوری اسلامی با این بحران هایی که به عنوان بحران مشروعیت و بحران اقتصادی که در داخل جامعه حاکمیت اتفاق افت داخل جامعه ایران وجود داره عاقبتی به غیر از سرنگونی نخواهد داشت ولی پیش بینی من این است که اتفاقات ریشیدی قبل از اینکه در ایران اتفاق بیفته در کشور همسایه ترکیه اتفاق خواهد افتاد به اینکه ما در سه 4 ماه آینده در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری رو داریم و این انتخابات ریاست جمهوری به دلیل فساد گسترده‌ای که حاکمیت اردوغان به در این 20 سال گذشته داشته انتقال مسالمت و میز قدرت یک مقدار به دور از اقلانیت خواهد بود امیدوارم که تغییرات بنیادینی که در ایران اتفاق خواهد افتاد به شکل مسالت اتفاق بیفته ولی معمولا انقلاب ها به صورت مسالت اتفاق نمیافته و هزینه خواهند داد این که در حال حاضر تعدادی بیگناه اعدام میشن خودش نشان میده که انقلاب هنوز در حال جر در جریان هست و هنوز هم در حال بلوغ پیدا کردن هستش من بسیار خوشبین هستم به این حرکت اعتراضی و مطمئن هستم که به نتیجه دلخواه خواهد رسید امیدوارم که شما هم اگر نظری دارید بنویسید اگر سوالی دارید بنویسید و کمک بکنید که من هم یاد بگیرم به دلیل که اگر برنامه های قبلی من را نگاه کرده باشید من یک برنامه پنج ساله برای خودم بینی کردم و کانال یوتیوب رو از ماه پنج میلادی سال گذشته تقریبا فعال تر کردم به دلیل اینکه پیش بینی یک حرکت پنج ساله رو دارم و معتقدم که در این حرکت پنج ساله بعد از پنج سال منطقهی که ما درش زندگی میکنیم منطقه خاورمیانه و منطقهی که به اسطلاح ایران، ترکیه، سوریه و اراق رو شامل میشه تغییرات بسیار بنیادین در خود خواهد دید احتمال تغییر مرز ها وجود داره و احتمال تغییر حاکمیت ها به صورت بنیادین وجود داره. پیش بینی من این است که این حرکت در 5 سال آینده حتما به نتیجه خواهد رسید. امیدوارم که شما هم نظرات خودتون رو در میان بگذارید و اگر بارتون امکان پذیر هست صحبت من رو باز بدید به دلیل اینکه بتونیم، تعداد بیشتری از افراد رو دور خودمون دور افکار خودمون جمع بکنیم بهوم دیدار شما در ایرانی آزاد و دموکرات